طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاك قصص إسلامية وتاريخية قصص إسلامية وتاريخية أنا لا أعجب من أمرك من قوة إيمانك وصبرك وثباتك كانت آسية بنت مزاحم رضي الله عنها زوجة فرعون تعيش في أعظم قصور زمانها يخدمها المئات من الجواري والعبيد زوجها فرعون طغى وتجبر ونصب نفسه إلهاً على شعبه وأمر عبيده بأن يعبدوه ويقدسوه هو وحده ولا أحد سواه وأن ينادوه بفرعون الإله وقال أنا ربكم الأعلى فرأت آسية رضي الله عنها بطش القوة وجبروت السلطان وطاعة الأتباع والرعية وكانت امرأة تملأها الرحمة لزوج يعتريه الظلم والطغيان وفي يوم وجدت الجوار تابوتاً صغيراً في البحر لم ينظروا إليه فجاءوا به إلى آسية زوجة فرعون حتى وضعوه بين يديها فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا لم تحبه لأحد أبدا فلما جاء فرعون قال ما هذا ومن الذي جاء به وأمر فرعون بذبحه فاستوهبته آسية منه ودفعت عنه ومنعته من قتله وقالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه فقال فرعون يكون قرة عين لك أما لي فلا حاجة لي في ذلك ثم أرسلت من حولها ليبحثوا له عن مرضعة لكنه رفضهن جميعا حتى جاءت أمه فقبلها فانطلق البشير إلى آسيا يخبرها أن قد وجدنا لابنك مرضعة يقبلها فأرسلت إليها فأتت بها وبه فقالت لها أمكثي عندي ترضع ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئاً قط لكنها في النهاية أخذته إلى بيتها لترضعه ولما ترعرع موسى عليه السلام قالت امرأة فرعون لأم موسى أريد أن ترين ابني فإني أشتاق إليه فوعدتها يوماً أن تريها فيه نبي الله موسى عليه السلام فقالت آسيا زوجة فرعون لمن في القصر لا يبقى ين أحد منكم إلا استقبل ابن اليوم بهدية وكرامة، فلم تزل الهدايا تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها أكرمته وفرحت به، وأعجبها وأكرمت أمه لحسن أثرها عليه، ولم تكن تعلم أن المرضعة هي أم موسى، ولما دعا موسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى. آمنت به آسية وصدقته ولكنها أخفت إيمانها خشية فرعون لكن فرعون علم بإيمانها وجن جنونه لسماع هذا الأمر وحاول عبثاً ردها عن إسلامها وإيمانها بموسى عليه السلام وأن تعود كما كانت في السابق فأمر بقتل كل من اتبع موسى عليه السلام فعلم أن الماشطة التي كانت تمشط ابنتها آمنت وقالت له: ربي وربك الله، فقذفها فرعون في النار هي وأولادها. ثم دخل فرعون على زوجته آسيا يستعرض أمامها قواه وما فعل بالماشطة. فصاحت به آسيا: الويل لك! ما أجرأك على الله! ثم أعلنت إيمانها بالله تعالى. فغضب فرعون وقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت له: ما بي من جنون! ولكني آمنت بالله تعالى رب العالمين وبعد ذلك دعا فرعون أمها وقال لها إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى فخلت بها أمها وأرادتها أن توافق فرعون ولكنها أبت وقالت أما أن أكفر بالله فلا والله ورأى فرعون تمسكها بدينها وإيمانها فخرج على الملأ من قومه فقال لهم ما تعلمون من آسية بنت مزاحم فأثنى عليها القوم فقال إنها تعبد ربا غيري فقالوا له اقتلها ثم نادى فرعون زبانيته وأوتدوا لها أوتادا وشدوا يديها ورجليها ووضعوها في الحر الله تحت أشعة الشمس المحرقة ووضعوا على ظهرها صخرة وفي اليوم الأول مر عليها فرعون قال لها الا تتراجعين قالت لا والله ما زادني هذا الا ايمانا ويقينا في اليوم الثاني مر عليها فرعون وقال لها الا تتراجعين قالت لا والله ما اتراجع وظل فرعون يتلذذ بتعذيبها والدماء تسيل من جسدها واللحم ينسلخ عن عظمها فلما اشتد عليها العذاب وعاينت الموت نظرت اسيه رضي الله عنها الى ما عند الله ورفعت بصرها الى السماء وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وارتفعت دعوتها الى السماء وكشف الله عز وجل بصيرتها فاطلعها على مكانها في الجنه ففرحت وضحكت وكان فرعون حاضرا هذا المشهد فقال ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك فقال فرعون اقتلوها احملوا صخرة إلى أعلى مكان ثم ارموا الصخرة عليها من فوق فإن رجعت عن قولها فإن رجعت عن قولها فهي امرأتي فقبض الله عز وجل روحها إلى الجنة فرضي الله عن آسية وألقيت الصخرة عليها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 فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وكلنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذا دعي أجاب يا رب الأرباب ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري فاللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا اعوججنا وثبتنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم افتح لدعواتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين يا رب العالمين